هل تجوز التسمية وذكر الله في حالة الاستحمام حيث يسمي قبل دخول الحمام والخلاء اذا كان عريانا وعند اتيان زوجته اذا اذا نسي التسمية والدعاء قبل خلع الملابس هل يجوز له ان يسمي عريانا عند الجماع حتى ينسى ذلك؟ نسمي نعم. الله عند دخول الغلا بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث وهذا كان عند جماع سواء عريانا او مشهورا بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان رزقنا وله من الضروري يعني أن يخلع أهله عند الجمع يستطيع جمع أهله منذ على أيام، نعم